أي جاز عامليني انا من نيروز وورد انا غيرت اسم القناه من نيرو تي في لنيروز وورد حسيت انها قديمه فقلت قلت ما متغيرش اسمها كنت عامله فيديو قلت عليه ان ازاي تعمل صوره مزوره للفيديو كنت عايز اقعد على ثلاث برامج استوديو يوتيوب وبيكس ارت وفيديو. في فيديو بس انا طبعا بسحت في فيديو ليه لانه اه لانه كان وحش جدا جدا كانت وحشه جدا وللأسف فتحته فا نزلت برنامج تاني قعدت ادور على برنامج مونتاج حلو جدا ااا آه. اي اي برنامج مش منتشر بس يكون دقته حلوه ويكون الجوده بتاعته حلوه كده فبص انا لقيت برنامج اسمه فيديو ماكر هتلاقيه عليه دايره واسمه هيبقى في الديسكريبشن بامبو تمام بس هنخشوا دلوقتي هنقول لكم ازاي تعملوا صوره مصغره من الفيديو من بيكس ارت وتحطوها على الفيديو تمام قلت لكم في الفيديو اللي الفيدي فات لكم ازاي تعملوا صوره مصغره من ااا بيكس ارت نخش على بيكس ارت يا جماعه شو بيحمل بس طيب هو لازم يحمل بيعمل كده تمام زي ما أنتوا شايفين هو كده بيجي كده كده كده طيب طبعا لما نفتح البرنامج الصورة دلوقتي يعني اما تعملوا رسم يا كولاج يا تحرير بس يعني على تحرير اللي هي احرر يعني اجيب صورة من المعرض واكتب عليها واعمل اللي انا اصلا بستخدمها يعني تمام طيب هننزل بس تحت شوية نشوف الصورة اللي انا عايزها. طيب انا مادمتش في الصورة بتاعتي ونجيب يعني دلوقتي الصورة بقى اللي انا المفروض اعملها اللي هي الصورة دي اللي هي صورة بنت عاملها طيب هنخش او معلش هو بيجي كده فادوس على اكس بس كده عشان معي. مش هي حاله يعني طيب انا طلعت منها منها هو طيب بيحمل طيب زي ما انتم شايفين دي الصوره اللي احنا هننتشر هقول لكم ازاي تنتشوا اول حاجه ممكن اخش على اي حاجه انا عايزاها واعمل فيها اللي انا عايزاه في الصوره ممكن اكبرها ممكن اصغرها ممكن اعمل فيها اي حاجه انا عايزها طيب ايه بصوا انا هعلم لكم على العلامات على الحاجات اللي موجوده في نص في قطع في لصق لاصق في دايميل اللي هو يعني ايموجي في في تاثيرات هنخش على لاصق اول حاجه هنخش على لاصق نخش على اي ايموجي انا عايزاه طبعا الايموجي اللي هو جايه دي يعني الحاجات اللي انا كنت مستخدماها في الصور اللي فاتت يعني نخش على مثلا انا مثلا مثال اللي انت عايزاه نخش على القلوب دي انا عامله دايرة عليها نعملها كده من الناحيه الثانيه نقلبها شويه نحطها مثلا كده فوق راسها اي اي في اي حته انا عايزها تمام طيب انا حطيتها مثلا فوق راس فوق راسها تمام طيب. وممكن احط راسك تاني اللي انت, اللي انت عايزينه اللي انت عايزينه اللي عايزونه اللي <تصفيق> انت اللي انت عايزينه يا جماعه اعملوه في صوره طبعا صورتكم انتم عارفين فيها انا يعني مثلا احط الايموجي ده وجه ضيق طبعا ممكن تقلده ممكن تسيبوا كده تكبروه وتصغروه تعملوا في ان انتوا عايزين ممكن تكبروه كده خلوه تخين اي حته انتوا اي انت عايزينها هتلاقوها في البيكسارت ومثلا انا مثلا انا ما تبعتش كل حاجه ممكن اقليب نص واكتب اللي انا عايزاه انا انا اكتب ازاي تعمل صوره تصغره ايه مين ان آه... آه... بيكس ارت تمام انا كتبت مثلا النص ده كتبت هنا اللي انتوا عايزين لازم تكبروه على قد ما تقدروا مش كتير قوي يعني عشان بس يبان في الصور عشان على الفيديو هيزل على اليوتيوب فلازم يبان الكتابه طبعا انا دوست على صح لواني اخبيتها هو بيحمل بس طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي جايه الكتابه اللي انا عملتها دي اكبرها مثلا سياس ثانيه كده خالص ومكبرها كده تمام انا كده كبرتها كويس يعني ننزلها شويه تحت كده تمام كده كويس هخش على اللي هي تثبته زي ما شايفين نخلص كل حاجه ونكون عملنا الصوره هنخش على علامه اللي هي السهم الاتجاه على ال الاخر كده هنخش عليها ندوس عليها تمام دائل طبعا عاكته جدا في برامج جربوا حاجات كده قولوا تخطي عشان ده لازم تدفع فلوس كده طيب هو بيقولك هنا يا اما تحفظه عندك في المعرض يا اما تعمل مشاركة بتحفظه. ممكن تعمل ارسال يعني ميكس الصور مع الاصدقاء تبعت الاصدقاء يعني او استخدام بيكس ارت كمخزن او حفظ الصورة على جائزك فاحفظ الصورة على جائزك عشان تقدر تحطها على الفيديو طيب كده يا جماعه اتحفظ في في معرض الصور في الاستوديو يعني جالكرتني عشان اتاكد بس حفظ في الصور اتمنى يكون عجبكم الفيديو لو عجبكم الفيديو بس لو لايك كده سبسكرايب القناه والكومنت والكومنت والشير مع السلامه